الاجتماع كانت عنده أهمية قصوى لأنه أولا وضعنا في صورة ديال الوضعية ديال الماء بالنسبة لهذا الحوض المائي واللي الحمد لله بالنسبة لنسبة ملء السدود وصلت إلى 58% وقع واحد تحسن كبير من جهة أخرى كذلك تبينا البرنامج اللي توضعه بالنسبة لسنة 2023 اللي فيه العديد من البرامج المهمة مرتبطة بحماية من الفيضانات مرتبطة بالأتقاب السكشافية مرتبطة بإنجاز السدود الصغرى والتلية مرتبطة كذلك بفتح البناء السد ديال العياشة اللي غين وتكميل السد كذلك ديال أه سد اللي هو كاين في هذا الاطار وفي هذا المجال اللي بغيت نكد عليه وهو انه درنا كذلك المصادقه على المخطط التوجيهي من هنا ل 2050 واللي أه غيتخضع فيه العديد من التدابير المهمه واللي هي تضمن اولا الحفاظ على الفرشه المائيه ثانيا كذلك العمل على أه تقويه تعبئة المياه لا المياه السطحية بكيفية تقليدية أو بكيفية غير تقليدية وكذلك العمل على الاقتصاد في الماء والعمل كذلك على تطوير وكذلك تتمين الإمكانيات المائية في هذه المنطقة وفي هذا الحوض الذي يحظى بالعديد من المقومات ومن القدرات في مجال الفلاحي وفي مجال القطب الصناعي الغذائي اللي انطلق هاد السنه وفي مجالات اخرى التي ينبغي تتمينها في المستقبل